Što se uopće valja. E, ništa. Sada evo mi idem ove sekunde uživo. Mhm. Već smo tu. Sad bi je tebe zaklonulo nešto, mislbao sam, ne budim te. Evo, sad ćemo sve mi to već videti. E, poštovani i drage, slušao čradio Behadija. Tore evo, u savim slučajno izenada e, ovo uživo javljanje večeras sa, sa našim Murizom Memićem. Uh, evo 10. novembra 2022. godine 10 sati navečer i 15 minuta. Uh, Murize, uh, dobro veče, selam alejkum i evo hvala što se ovako kasno pronašao vrijeme da se čujemo sa na, sa tušao sa radio Behadija. Dobro veče i selam alejkum i tebi. Naida i slušateljima Radio Behadija. Murize, evo danas evo samo da ja još ovo malo što bi reći tehnički doradi pošto je sa tehnikom uvijek evo ovako da nas prebaci i na snimanje. Ta Zoomom neka bude i sada i zvanično Morize, je jako težak, jako težak dan, dan danas za tebe za tvoju porodicu, ali nakrekao je jedan dan na koji se dugo čekalo. Danas je pred sudom Bosne i Hercegovine su se izrekle završne riječi u predmetu Ziad Mutap i ostali. Gdje ste gospodin Feder Agrit, vaš advokat i vi izjeme svoju završnu riječ, ali takođe i advokati od optuženih. E, znam da si imao jako puno intervjua, znam da je bio jako težak dan, zato sam ti još više od srca zahvalna, evo što što si s nama uživio u ovom momentu radio BH diaspori. Pa molim te, evo danas informišiš. kako je bilo? Šta si ti rekao? Šta je rekao i Fed? Kako su oni? Ja te neću prekidati, a ti nama to onako sve lepo prepričaj da možemo da budemo u toku. Ma nisam umoran za ovih sedam godina, još se nisam umorio, iako je bilo i naporno i pripremanje završne riječi i sve, jer smo se im i obraćali jer moraju građani znati o čemu se radi. Šta je pokušala organizovana banda da uradi, da prikvije jedno ubijstvo? Kolećajci koji bi trebali da štite zakon, da sprovode zakon, oni su na strani ubijica i pomagača, ubijica, znači svi su urotili protiv toga da mi ne saznamo ko je ubjeđena. Evo, prošli i četvrtak, tužioci su iznijeli završnu riječ, naročito što je nerviralo te advokate od optuženi, zašto tužilaštvo nije napisalo završnu riječ, ali tužioci su rekli da su spremni i da će iznijeti iz glave, jer znaju sve. Oni su mislili da će dobiti napismeno napisanu završnu riječ, pa da bi mogli još više izvrti. Jer oni se danas bavili izvrtanjem riječi i tužilaštvoj nisu oni imali svedoka, u ovom postupku nisu imali ni dokaza, materijalni da ulože, tako da, eto, to se je svelo na prepričavanje, najviše što čovjek, evo, iako smo svašta prošli, ne možemo da vjerujemo da postoje ovakvi ne ljudi. Jer to su ipak ne ljudi, braniš ti, Alisa je tvoj klijent, Zio je tvoj klijent, Hasan Dupovac, ali i dalje da vrijeđaju, da negiraju, da kažu da ovo traje sedam godina što mediji krivo prenose, da je ovo rekla, kazala, Goran Dragović, advokat od Alice i Ozije, znači negira presudu kantonalnog suda, negira presudu vrhovnog suda, negira postojanje suda BiH, i ovo optužnicu, znači istragu je vodilo tužlaštvo Bosne i Hercegovine, sa tužijacima Čazmom. Hasan Spahića i Dubravkovičan Parov podiglo optužnicu, sud potvrdio tu optužnicu, bilo znači, dokaza i za pritvor, znamo da su bili u pritvoru, oni to na kraju negiraju, kada nije nadležan sud BiH. E ko će biti nadležan, znači dženan je ubijen, i oni bi najvolili da se ne saznaje istina, da bi neko tamo uživao, jer ja sam danas rekao, taj ko je to učinio, nije sad bitno ko je. Meni je više je stalo, to je ružno, ali više je mi je stalo da odgovaraju ovi pomagači. I Hasan Dupovac i Barić i Osipi Dalida Burzić i Vahić, Osić i Svi iz krivište je prijavljeno. A doće ubice same po sebi. Ako god to učinio, to je Alisi neko. Jer Džena nije imao neprijatelja u životu. Svi znate već kakav je bio, jer ovo je Alicino maslo što kažu. onega Ona ga je odvjela u smrt. I biti sa njim rame uz rame, a ne je treći istinu, znači ona svom pomaži. Jel to zio, jel to Mirza Ploskić, jel su još neki koji se spominju, vidjećemo na kraju. Ja mislim da će i doći istini. Da. Um, kako, kako je u stvari... Uh, Kako je danas bilo? Ja znam da svaki četvrtak vi iznova preživljavate sve to. Svaki četvrtak se čuju e, ponovo isti detalji, e, svedoka i bilo dosta koji su neke nove detalje pričali, iznosio javno koji s vama i bili poznat manje više, ali svaki put se to iznova, iznova doživljavali. Evo Morize, šta si ti rekao danas u svom obraćanju? Pa evo danas se prvo obraćao Ifet, to je trajalo jedan sat, trebena Posle ifeta i tužioce a ja stvarno nisam imao šta reći. Mogao sam da ne kažem ništa. Mm -hmm. Ali to ja sam rekao da sam ja obični čovjek da je moja porodica obična porodica da je Alisa odvela đenana u smrt. Da mi ovo sve proživljavamo sedam godina i nedom bog nikome ovo proživjeti na ovaj način. Da neko zna istinu, a da šuti zbog svog nekog šejfa ili bijesa. Obijesa. Znači tražio samo suda Ja sam to skratio maksimalno, ne znam, ja sam se pet minuta obraćao, jer stvarno poslifeta šta imate više reći. Tražio sam u suda da im proglasi krivi, da im se odrede kazne, jer oni su počinili. Oni mogu govoriti nije po zakonu, nije ovako, nije onako. Nije po zakonu bilo ni ubit dženana. I mora neko zato to orgovarati jer ovo se ne može halalti. Znači, vidjeli ste, ako ste gledali snimak, kako to IFET polako iznosi i te merito. A vidjeli ste kako to hoće majestralno Goran Dragović da nešto ispadne, da je nešto rekao, on stvar ništa nije rekao. Najbolje je rekao onaj nedavno advokat za svog klijenta Habličina. I on je men tako danas izgledao. Ja moram to reći to je tako. Šta me vrijeđaš od surnici nakon sedam godina brani svog klijenta, ali nemoj, brate, na ovaj način ponižavati i govori da mi javno zavodimo u zablun, kada Sarajevo je uznemireno. Ma nije Sarajevo, čitao svi je. Evo ivi svi znate za ovog. Danas je to IFET poredao da je i gospodin Incko dva puta u vijeću sigurnosti pričao o ovome prijedmetu i o prijedmetu Dragičevića. Da je Johanes Han rekao da se ovo mora riješiti, će oni pratiti, pa je poslao sudiju da to istraži, Gospodina Pribea, znači nije onako, pa 23 ambasadora slušala mene, Ifeta i Davora. Znači smo mi mogli zavest cijeli svijet da lažemo, a da ljudi ipak provode istragu. A na kraju ovi tuži su proveli istragu u istragu imamo dokaze. Ja sam tražio suda po dokazima da presudi jer ima dokaza do ovih. Da. Yeah. Um... Nakon toliko, uh, toliko svjedoka, uh, nakon uh, ad, ad act tijela i svega što su dokazali mnogih grešaka, nakon dokaza uh, od, od Dalide Buziš, da ostali, uh, koliko su pogrešne rade da su napravili od jednog slučaja ubistva, da su napravili uh, saobačaj u nesreću, da su pronašli uh, po, uh, ljude čak koji odgovaraju, koji moraju da u zatvor, uh, Šta je imala da kaže uopšte ta njihova odbrana da i tako kažem. Kako oni, šta oni imaju za argumente? Šta to njima nije bilo po njima zakon to? Kako, kako su se ponašali optuženi? Je to ta situacija psihološka kako izgledala? Na početku ovoga procesa, na početku suđenja, znači ja sam prvi se doći, a Ariana se Ti advokati nisu imali ni jedno pitanje za nas. Kajfe to je nemoguće, mogli su imati hiljadu pitanja, znači imali su priliku da bi u završnoj riječ imali što manje. Oni se danas osvoću na moju izjavu, a nisu ve ništa pitali. Za svjedoka M10 koji oziji, vutapu, o Ziji Vutapu Hasanu Dupovcu, oni nisu imali pitanja. Čovjek govori šta su mu nudili, šta su mu davali, kako da pronađe vozlog. Mene oni djeluju pogubljeni, ali evo ja kao vozač, ja bi sad volio, znači ovi ovaj advokati imaju svakavu put, priliku da se obrati u medijima. on to ne, neće, ne želi u stvari ne smiju, jer valja stajati za svojih riječi. Ali evo, kao, ja kao vozač danas bi pitao advokata Dragovića. Znači, on hoće da pokaže kako je Alisa bila spremna da sarađuje. Kaže, ona je mogla uprijed prstom u ljubu se i reći, on je to počinio. Ona to da je uradila, znači, kako ja to sad gledam, valjda će i oni shvatiti. Znači, Alisa nema amnezija ako bi rekla, to je Ljubo u radnju. A vi da bi u nekog uprli prstom morate imati dokaze. Ljubo je oslobođen pravomoćno. Znači, na kantonalnom sudi na vrhovnom sudi. Samim tim, znači, to Alisa ne bi vrijedila, ali ona nema amnezije. Pa je to savjetovala da šuti. Eto, koliko advoka zna, znači on je danas nju bio spreman u Valt. On je danas rekao da bi ispalo da ona nema amnezija, ali on to zamotava malo na drugi način. Nacijeli nisu dobro namjerili, imalo. Da. Al najstrašnija je ta šutnja Alise njenog oca podspijavanje u sudnici i advokata i ni, ali to mi to malo drugačije gledamo, znači mi se ne smijemo, nama nije dosmja. Mi radimo preozbiljnu stvar. I sami tim da smo došli do ovde, mi znamo kolika je uniji panika. Ali šta je još strašno, to je stvarno nevjerovatno, i IFET kad se nakašljuju, oni se stresuju, ti advokati, jer očito vidi <laughs> koliko je IFET sposoban i koliko je spreman, znači stresuju se vjerovatno i ospuse na sam pomisao o ifetu. u Pratijeći malo medije dana šta se zbivalo i dešavalo, vidjela sam u sve da je advokat Icif Seraget naglasio danas da je ovo četvrta njegova završna riječ koju iznosio u slučaju stradanja Dženana Memića, dvije iznosio pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i jednu pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. On je govorio o, o mučnini ovih, ovih, ovih sedam godina koj se vi borite, vaše borbe koju vi i poroca njegova a, a, imate da bi se došlo do istine. To kaže istina da se znao od početka, le valja je dokazat. Vidite šta su dokaze, šta je izvrtanje dokaza i to. Danas isto jedan od primjera advokatica Nina Kišić. Danas da bi ona pošto je taj poljsajski i sada uhapšen Prašović saslušavao neke se doke u našem postupku i ona to teatralno izvodi i kaže, a policajac Prašović kaže, on je uhapšen, jeli? A iza leđa joj sjedi uhapšeni Hasan Dupovec i Baharić i osim policajci, sudi im se već. Ali eto, da bi ona prikazala da je neko drugi kriminalac, ne spominjeo mu dvojići za sebe. Da. Oni su, oni su, uh, oni su ovaj, uh, Murize, čak uh, advokati u svojoj bespomoćnosti, e, da mogli da pokažu da i oni nešto radi, da su oni advokati. Uh, jedno je vrijeme bilo da su tebe optužili i uh, Arijanu, da uh, koristite medije i medije takođe da vi na taj način manipulišete uh, narod, dajte poviše informacije. I znam čak da su napravili spisak jedan, Uh, ti mediji medijski kuće i medija koji kao uh, eto vas prate i manipulišu narod gdje evo ja sa ponosom kažem na četiri puta su pomeli Radio BH Adijatore dobila sam ovaj teks piskove znači čak su pratrili naše ovaj uh, te intervjue uh, jer nisu imali nisu imali nekih drugih tvrstih uh, uh, dokaza da da to one vaše dokaze koji vi kažete međutim uh, ta njihova bahato su stvarari Bahatost njihovog ponašanja. Bila sam jednom u sudu, gdje mi je gori bilo gledati njihovo posmijavanje, bahato ponašanje, ali istino kao da se nalazi na, na nekom događaju, nekom projektu, pa ona ono nešto gleda. Da li se to promijenilo? Evo, evo danas, danas, recimo, da li su napokon svjesni svog gubitka i čina što su radili, još uvijek žive u nekom uh, uh, filmu, da će oni biti oslobođeni da nisu skrijevi. ja ako se oslobode, mi dalje. Mi smo to navikli. Znači. I prije smo mi imali presude i dobivali bitke i gubili. Mi ćemo nastaviti dalje. Sigurno ide druga istraga koju niko ne može zaustaviti. Niko. Znači nije Dalida Burzići u toj istrazi, Vahić, Osić, Ševalkovačević, Sakim, kremo i ostali policajci a ovo s njima, što oni hoće da pokažu da su još moćni, neko ih lažno obećava, znači oni hoće da pokažu da su ponosni, ulaze u sud, smiju se, čak možete vidjeti Ziju Mutapa i Hasana Dubovca kako se poljube, prijatelji strašni, znači uniformisani policajac, kriminalac, ova država dala i cipele i pantole i jaknu, I vozilo službeno i službeni i telefon, i on je to zloupotrijebio. Zloupotrijebio sa zijom Mutapom koji je čitav život u kriminalnim radnjama. Da. I znate od početka kako su i tražili, oni vozilo i zašto su tražili, znali su da se ne radi o tom. Evo ja sam danas isto u zavušnoj riječi, ne možem mi odmah sve na upas rekao, da zija, da Mutapa nikad nije interesuo, ali ko je njegovo dijete udario? Ko je udario Lisu? Oni kažu da ne vidi 90% na toku. To Ko je ljud udaril? Čovječ je te interesuo? To je tvoje dijete. Znači trebalo smo zajedno voditi stranu, da je to bilo normalno. Preko 40 ročišta na kantonalnom sudu nikad se nije pojavio Zijan Muta. Iz početka dolazila Alisa i majka i sestre i onda i one prestale dolaziti. Zašto i ne interesuje koja I ona je Alisa Ali ne, treba sakriti koja je vubisa. A zna, evo da kažem, Zijar Vuta, komu je došlo na sjelo i kako je tekao razgovor, ali to znam i ja. I nekad mi je teško, kad, kad ne smijem reći do kraja, da. jer to očekuju, traže, ali evo mora i sva da se ne smije reći zbog nove istrage, a nekad bi to volio ispalti, jer vidi oni da mi znamo. Tako je. Evo ja bih... Ovim... Da, nema neke, problema, neke, problema ovom... naravno. IFET mi je na početku rekao, Muri za jednom, slažemo medije, završili smo. Znači, vi znate od početka da istinu govorimo da nikad nismo pogriješili. Od početka se pozivaju u studio i oni, i njihovi advokati. Odbijali su i Dalida Burzić, i Vahić Osić, i Enra Suljić, i, i Sebija iz Edbegović. Svi su pozivani, niko ne smije u duel. Bujrum, kad god hoće da pričamo, mi svojim jezikom, oni svojim padavnijom šta će narod reći nikad niko nije smijel doći u studiju da stane ispred nas Apsolutno. Evo, pozdrav još jednom svima, pošto se uključuju sad u ovaj uživo program, koji je sasvim iznenada, ne dogovoren i ne, dogovore, ne planiran, inače bi ja tu najavila, ali ovako ispalo u ove kasne saate da ja i Murir smo sa vama, dragi moje, uvidim da se svakod uključujete. Par samo poruka ljudi se javljaju, ali ne možemo, ne možemo sada sve da čitamo, ali resme, evo Rabija Terzić kaže saka čast dobi čovječe. Veliko herojstvo je boriti se goddama protiv dobro povezane i ukorijenjene mafije, ali za svoju djetu smo spremni sve dati boriti se da vam Allah podari zdravlja, snage, da ih sve iz rešetaka stavite. E, zatim puno pozdrava, evo naša Berina, naravno, bez ne ne može, Dušan. duša naša, ovaj, također je tu sa nama, ona kaže, dajte, e, jeste, Berina, dušo tebi posebno, jedan veliki selam i pozdrav, Berina kaže, dajte advokatićima u četvrtak da citiraju Mešu Selimovića, ljudi su zla djeca, zla po činu, djeca po pameti, i nikad neće biti drugačiji, i rat je surov, ali poštena borba kao među životinjama. Život u miru je surova borba, ali nepoštena. Kao među ljudima razlika je ogromna. Hvala Elir, ona je to vjerovatno na osnovu onoga što su oni danas e, citirali, je l' tako? Ovaj e, negoša i već koga. E, pa, na pogrešan način je to advokat rekao, evo i ja sam nešto život pročitao pa čija nešto kad smo počeli danas citatima, pa da čuju i oni. Znači, ne bi je boj svijetlo oružje, već srce u junaka. I ja sam sedam godina izdržao i pozivam im vazda da stanu ispred mene, vidimo ko ima srce, ko nema. Znači, danas šta je izrekao Njegoša, znači Dragović, to je, ne znam kome je uputio, na šta je mislio. Ali ja mislim da se je pogrešno izrazio, da sam ja ovde oštećeni, da je koja je ubijena i ko treba da odgovara za pravdu. Ja ne, ja ne sjedim na optuženičkoj klupi, sjede zija Mutap i Alisa Mutap i Hasan Dupovac i Barić i Josip i Muamero Žegove. Znači, skroz se je pogrešno, ali eto on, pošto Ifet... Ja mu rekao da je Bog da on na latinskom to rekao Dragović, da bih mu znala, je njemu što Ifet vazda ima neku latinsku reč i prevede je kasnije, eto, nek pokušaj Dragović. <laughs> da, da se u svem ovome malo snijema, apsolutno su pravi, naravno. Ove... Dobro, vi danas rekao, kad ja sam stari čitao sam Jegoša prije, Dragovića evo i ja mu to kažem. Znači stariji sam od nje, ja valjda smo mi nešto pročitali prije. Da. Evo još malo već kad smo uživo da ispoštujemo i ove koji nas prate u ovom momentu. Mirsada Omerović kaže podrška za pojedicu Memić Dragičević, Hanka Gorinjac iz Holandije. Gospodine Memić, želim vam zdravlje i sreću, borbi za vašeg remecinja. Čana Nala vam podario svaki hajr, amin. Edin Fadila Salihović, samo naprijed hrabi čoveče, salam za vas iz Hamburga. Evo, znači, radio Behar, ja sture tu gdje ljudi sada iz izrazni, da smo preko dana bilo bi ovaj, svih kontinenata, ali ovo će biti pogledano. E, Morize, šta sad? Evo, prošle sedmice, jel tako su, prošli četvrtak, su tužitelji iznijeli svoju završnu riječ. E, Juče sam gledala emisiju jednu e, gdje e, gospodinčan parabrat od, od, od, od tužilaca reka u stvari da e, izbog ovog slučaja, ali zbog drugih slučaja je vezano sada za hvatanje kriminalaca, i ovaj, aplikaciju, da je imao čak uh, i, i uh, prijetnje, uh, da, ga, da ga policija čuva, da se gore, jednostavno uh, čuvajući njegov život, da mu nikako nije lako u svojoj situaciji. Samo se još na ovo osvrnuti, hvala svima što prate i što pišu te poruke. Recimo danas advokat Goran Dragović je nazvao tiranjima nekoga Znači, tužlaštvo Bosne i Hercegovine vodilo istragu, tužlaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu, Sud Bosne i Hercegovine potvrdio tu optužnicu. I on to kaže tirani. Jel mislio možda na Sud Bosne i Hercegovine da su tirani? Ili je na mene mislio, ako tražim istinu za svoje djede. Ali evo tužioć što uradili, što kaže, iz srca, iz duše vidi se saradnja tužlaštva sa nama, Dosta skafa smo mi popoli u tužilaštvu. I svjedoci koji se nama javljali, mi smo to prenosili tuživacima, saslušali su po zakonu, dali su svoje iskaze, sad što ovi izučuju, tako je. I baš kada smo sjedili taj tuživačan para, mi ga pitamo šta je za ove prijetnje, tu sam, kaže, ja radim svoj posao čestito, neću ja pobjeći iz ovoga, kaže. Tako da ostaju oni do kraja sigurno. I mi smo tražili na sastanku kad smo bili sada kod već glavnog državnog tuživaca Milanka Kajganića kada smo imali sastanak, tada je bio vršio zdužnosti. Ja sam rekao da imam saznanja da Dijana Kajmaković pokušava oticat na prijednat da skloni Dubravka Čamparusa prijedmeta. Mm -hmm. Evo vidimo, hvala Bogu, sklonjena je Dijana Kajmaković. Da. Znači, mi smo prije Sky aplikaciju upozorili jer smo dobili saznanja, ja i FED, šta ona radi i falov ona je sklonjena. Ostao je Dubravko Čamparaić, Aziju, Kasanspa i stvarna velika zahvalnost njihovim saradnicima Nervino Milanu i Diri od velike su pomoći. E, Mori se dvije stvari pošto ovaj danas sam što dan dajte bila tu na poslu, sam ulećala sve na vrijeme da pratim malo medije, da pratim na ravno uprav uh, zbijena uh, šta se šta piše i uh, Ariane vjerovatno postavljala I jedna rečenica kaže, Muris Memić je kazao da je želja dženanove majke bila da dođe danas i pogleda li su u oči i da joj ona kaže ko je ubio dženana. A upoznali ste mu nedaru, znate da se nikad nije pojavila u mediju, da. ali Molla je da je pustimo danas, kada je da je ja kažem, da je pogledam u oči, što mi odvela dijete u smrt. Ima dijete, rodila je, vjerovatno ga zagrlika dođe sa suđenja, šta je mom djetetu uradila, ni krivom, ni dužnom. A vi znate da se ja dobio saznanja već 6. februara, čovjek mi je rekao, vidio sam Dženana u Mostaru, slikao se i sa Toma Lisom, kada je vadi djete otale. Vi znate da je momak kod sestre Berine ubijen, uhrasan se beđbol palicom, od Aldijane je ubijen iz vatrenog oružja, evo i Dženan ubijen, tri sestre, tri mrtva munka, Znači, bila, ali eto nisa imao vremena reagovati, jel to sad sudbina ili šta je, to je bio 6. februar 8. je džena na stranu. Ni kri, ni dužan, i šta mi smeta, na početku se je to već počelo provlašiti tužitelji kantonalnog tužilaštva, imao je para, imao je 20 hiljara u džepu, nikad to džena nije pokazivo, i ako smo nešto prodali, znate da radimo privatni poslove, jela lisa, neko je rekla da ima para, apostola Gaoplićka i vidićo. Da. E ja sam ehm da pričam što bo malo tražim neke stvar koje sam sebi ovaj preslikala iz drugih medija danas kako bi i ja bila u toku, ali evo, kako bi imali i za radio Bekad jastor malo ovaj više informacija, pa upravo imam ovaj znači iz medija šta je govorio ovaj Dragović. Prvo ima citat, žele vas dovesti u zablud, učastno sude, a zajavno smo već navikli, oni su sedam godina u zabludi. On želi da kare da sve što se vi pričali i sve mi što mislim oko vas, pratimo to so mi u stvari u zabludi. Pa to je to izvrtanje riječi. Ja misli reken... Nisu mi jasni, vjerujte. Da. Nisu mi jasni ljudi da se mogu tako ponašati u sudnici. Vi očekujete da je advokat neko i nešto jer sad primjer advokature i fer feraget i svi očekuju da su i drugi takvi. A ja volio nas moj slimak sa kantonalnog suda kad je Feroć, kada je slobodan ljubo se kada se rekao e sad će doći narod lešinar i advokat. Mm -hmm. Da brane u pravu postupku. Ima taj slimak postoji ja znam tada šta se rekao i kako se rekao. Da. A bre bonus advokature znači kada Josip Musalimović javno kaže da IFE samo gradi znači, zlatnim koracima advokaturu u BiH. Samim tim odma i Josip na toj strani te zlatne advokaturi. Ja. Ali eto, proći dijali. Znači... Između, između, ostalog, između ostalog, evo piše, Dragović je kazao da tužilaštvo nije dokazalo da je Alisa Ramić lažirala amneziju, te dodao da ako nešto ona kriva prizala bi kada je bila uhapšena u petom mjesecu trudnoće. Nakon toga je kazao da se sudi, a ne zna se koje je djelo i kome je pomognuto, te da se ovo ne smije nikome ponoviti. Mislim, kao što ti kažeš... Cijelo vrijeme se kuka, ali isam bolesna. Ja sam danas u zavuštnoj riječ isto rekao da nisam ni ja nikad kukao, ni Arijana ni Muneber. Nic smo bolesni, hvala Bogu. Nic pijem tablet, Ni ja, ni Arijana, ni Ife. Ali onaj za Lisu da je bila spremna, to nije tačno. Znači dijelo mrtva glava, ubijen jer Ili ima jasno? Sada je organizirani kriminal, dolazi uskoro optužnica za ubistvo. Ali što je danas Ifet rekao, ovo će sada biti temelje za dalji postupak. Jer kakva je kuća bez temelja? Mi sad temelje pravimo. Tako je išlo da smo prvo išli. Tuži, tužlaštvo se odlučilo na organizirani kriminal, jer smo imali ta dokaze zato, ali ali znači, ima dijela, dobra je optužnica. Samim tim, evo, ko, ko zna, sluša nekoj od advokata, drugi tužlaca, sudija, tužlaštvo nije mijenjalo kvalifikaciju. Optužnicu kako je podiglo i stajalo iza nje, ništa nije promijenjeno u optužnici. A obično se zna des, da se mijenja nešto u optužnici. Nije ništa promijenjeno. Samim tim pokazuje koliko je dobra ta obdružnica. Evo još samo par, pošto mi jako brdo idu ovi, svišta nam pišu, hvala svima. Pogotovo što smo se iznenada ovako kasno uključile. Zimana Jošarević, podrška porodici. Evo, imamo čak i holanđani, jedan moj prijatelj Ad Balamanskari na, na holanskom, hvala. Asimako Rijaković iz Holandije, podruška hrabrom babi Murisu. Selma Karabjegovic, pozdrav, Pravda za dženana. Selma Karabjegovic nisu to uopšte ljudi. To je vratno misli na ovo sve što smo rekli. Um, Murize, šta sad? Da li kad će biti izrečena presuda? Šta je dalje? Ma evo moram reći to vrlo, kad vako čuje ljude koliko, koliko prate i koliko razmišljaju. Valjalo je ovo izdržati ljudi, nekad Zato. nije, ja ne znam sve reći koliko je to teško. Ni želim kukat, evo idemo. Dan za dan živimo, vjerujte, mi nemamo plan. Dan za dan ovo se živlo, od četvrtka do četvrtka, previše to dugo traje. Čekamo sada presudu, posle ove presude, kako god da bude, nema vezi. Ide novi postupak, uskoro. Znači ide... Znate da je otvorena istraga protiv Dalide Burzić i Vajda Čoosića i ostale ekipe i bit će još sigurno, biće će proširena istraga, dolaze i ubice na red, koliko će još trajati, bog zna. Da. Pa naravno... morite, koliko njih hapse ovih dana, ne samo vezano naravno za ovaj slučaj, nego za kriminal, za, za, za drogu, za taj aplikaciju, A mi nemamo sudija da 100 godina traje, koliko ti pošteni ostaje sudija, oni ne mogu to sve da stignu i ne mogu sve to da, da odrade. Pa vidite vi koliko, koliko se policajaca hapsi... Policajaca, tužijuća, ljudi nema ja da, da, u vrh vrhova uh, jako bitnih institucija. I najgore vidite vi koliko to sve dugo traje, znači ništa se brzo ne završava. Da. Neće biti sudija toliko da rade. Pa sad kaže pa mi nećemo zna imati pa sad koliko će još biti tuhačno i sudija i skaja aplikacioni tužilaca i policajaca. Da. Pozna koliko je toga ima. Upravo je ostala djela. Jer meni se mnogi ljudi Upravo, javili koliko je još sumnje na Hasana Dubovca, koliko je zataškano dijela. Jer Hasan Dubovac je rob sistema i on je to dosta toga je urađeno na kriv način i evo ljudi koji imaju snage nek zaganjaju ponovo, imaju pravo, ako imaju nove dokaze, da vidite koliko je zataškani ubistava. Javli se mne, mnogi donosili dokumentaciju, ali ne mogu ja sad to sve ni stizat, jer i ovo nije još gotovo. Mogu dati savjet svakome kome je treba, ali ogromna je borba. Da. Evo, uh, Hanka Gorinjac iz uh, Holandije. Gospodine Memić, ima Međunarodni sud. Nije zadnja ni najviše pravnog organa u Bosni i Hercegovini. Samo hrabro imate podušku širom svijeta. Željka Skenderija, do kraja uz poredcu Memić, pravda za dženana i svu ubijenu djecu. E, nije lako, sedam godina... E, Samo da čovjek, kad govoriš sedam godina, zvuči puno, a kamo li sedam godina u žalosti, u tuzi, od ničega krenuti borce sa vježenjačama, borce sa tima koji su e, zatašk zataškavali dokaze, uništavali snimke, e, koji su sve radili u da, da omalovaže taj slučaj, da pokažu da nije to to, ali vi ste bili ustrajni, bili ste sve do danas. E, ali... Moje mišljenje je, ovaj ćeš to potvrditi da ipakova masa hiljade i hiljade ljudi, pošteni dobri ljudi, širom svijeta, da su ipak bilo malo vjetar u leđa ovaj, u nekim momentima kada, kada smo da i ti dušu malo klonuvali. A zato smo i pravili proteste, 20 puta protesti. Iz početka su omaložavali proteste, ali da. 20 i najveći. Oko 12.000 ljudi je bilo na zadnjim protestima, znači to je ogromna podrška građana. Mada sam vas napriželjkivao da bude 50 000, i 50.000, ali to je dovoljno davide koliko smo ozbiljni, koliko smo istino govorili, jer svi se građani našli u tome. Znači kad su stali na našu stranu i ogroman je to vjetar leđa. Meni su luđene razne vrste pomoći, finansijske i sve, ljudi zovu non stop i dan danas. Svima sam se zahvaljival, još uvijek mogu izdržati. i feta ne plaćam, znači nemam ti troškova, proteste smo uvijek uspjeli sami sfinansirati. Zadnji put znate da su građani iz Evrope plaćali autobuse, moluli, znači, da učestvuju u tome. Ne bi ovo bez takve podrške se uspjelo, vjerujte. Jer mi smo krenuli ne od nule, već sa dobrog minusa. i Uspjeli, dokazali, ogolili... Znači, nemamo još potrebići na međunarodni sud, ide ovo, nađe se pošteni sudija Igor Todorović, pa presudi, pa eto i na vrhovnom sudu, znači kako sam je bio nazvao pa presude. I što IFED kaže, imamo i dobre zakore, samo ih treba sprovoditi. Evo, naše smo i dobre tužioce, nađe se opet i sudije. Evo, da ne govorimo o zadnjem, sad ovom je postupu koji treba da se presudi, nek sud uradi svoje, ali ide se dalje sigurno. Znači, zakon ima, samo da treba sprovoditi. Da. Upravo tako. Evo... Uh Pitala sam, pošto vam se pozdravljaju Zumeta Pašić, velika područka za poradu Memić, pa onda imamo Zineta Hotović, podrška gospodinu Memiću, Paraca. Onda sam ja njih napisala da nam kažu odakve nas sve prate, Evo, da baš im ovako kasno i počeli su da pišu. Evo, Mirsada kaže iz Mostara, Osman iz, iz, iz Cirika i Švicarske, Rotekam, Holandija, Krajiškinja iz Holandije, e, Holandija popit. Naći evo je je iz Rumonda, je je ovako kasno i ne najavljeno, vidite imamo šest sedam država, ljudi, i šest sedam država koji su u ovom momentu s nama. A kad napravimo zaista jednu emisiju koju ćemo najaviti, koju ćemo pripremiti jednu retrospektivu, onda zaista očekujem da ovaj u vremenu kad je Amerika i Kanada i kada su svi tu. Evo malo kad sam upitala e, e, Murize šta sad, kad šta je dalji proces e, Tužijosti su rekli svoje, advokati su rekli svoje, ti si rekao svoje. I šta sljedeći četvrtak, da li je pauza, koliko se čekao da neku presudu za... Sljedeći četvrtak, znači imaju još ti advokati od Hasara Dupovca, Barća, Ospaj Movero, Žijegovic, završite riječi. nadamo se da će završiti taj dan, mada je eto, advokat Jospa mm -hmm. Barća rekao da mu treba dva sata, sudija mu je rekao nemoj prigomiti, ne zna šta ima priča dva sata. Mm -hmm. Ali znači, može i taj dan biti presuda. Tako mi je objasnio. Može sud reći pauza, pola sata i da objavi presudu, ali vjerovatno neće, pa će usko desetak, petnaest dana, najviše presuda će biti suče. roki i dan koji će biti presuda. I evo šta je i drago mi, i vjerujte da mi brine, ljudi već zovu da dolaze na presudu iz Živinica, se već javili, dolaze s autobusom, Još je ostao 12 pred suda, ali hoće da dođu da presude. Da budu, da Jer budu podrška. se vjerova to je brati, sudu Bosne i Hercegovine da se nekako omogući. Ne znam. Da se to prati da se može da, da, da se prati. Da. Jer velika evo, je zainteresovana. Evo, dalje i pošto na ova svin bazona mi ljudi puno iz Holandije gledaju Željka iz Banja Luke, Ekmila ha iz Ada Samir Zijada iz Norveške, znači jemo sve više piše odakle su, kao što vidimo, od svakud ih ima sasvim slučajno ne najavljeno, kao što rekoh, ali velika podrška tebi, velika podrška Arijane, velika podrška tvoj porodci, velika podrška gospodinu Feragetu. Sto puta smo rekli i vi ste rekli svi, i medije, opet ponavljamo da je u stvari slučaj Memić-Dragičeviće je, jedan ispit za državu kada je u pitanju pravo i kada je u pitanju da na pravi kolosijek u stvari dođe ovaj naša država kada je u pitanju pravni sistem. Mi možda ne možete ni zamisliti kolika je podrška. Kad ja IFET idem ulicom u gradu ili kad negdje sjedimo, non stop neko prilazi izdržite, čestitaju ljudi. Nedavno mi je čovjek zaustavio kada je joj, mene ovo izvudi, mogu biti je tebe. Kad čovjek kada je da njega više izvudi, kada mogu biti kako je tebe. Nema s kojej kontinenta me ljudi ne zovu. Znači, kada je bio onaj dokumentarac, ostao je broj telefona na kamionu, ja se svakome javim. Ako se ne javim odmah, javit ću se kasnije, što se svi pronašli u ovome, S, sa Novog Zelanda je nazvao moj školski drug iz osnovne škole, znači do četvrtog razreda smo išli zajedno, Saša Sekulić javio mi se, evo sad se dopisujemo, čujemo se, nismo se čuli, znači 50 godina, evo sad se čujemo. Svi ja. prate, svi Eto. jedno čekaju da se ovo... Da se jeste. Evo mislim da je Saloma Karabegovic nekako poučno napisala, Ako Moriz i Davor zajedno sa Ifetom ne uspiju, ne daj Bože, doću do cilja, neće niko. U tom slučaju pakujte ljudi koferet. Znači, zemlja kakva će biti, pozdrav i podrška iz Švedske. Pa neće više niko ni probati, vjerujte, ako mi ne uspijemo. Ali evo, već smo mi uspjeli, kad smo došli do ovdje. Volili smo mi ovaj sistem, dokazali da su korumpirani, šta su pokušali, znači. Sjećate svi Dalidni riječi, ja nju ne dam, nije on njega ti je Toga smo se držali od početka, znači Dalida Burzić je suspendovana, ne radi, jes da prijima E to je opet greška u ovom sistemu. Tačno. Tačno. Znači, Muri iz Mebijice sam finansira, Dalida Burzić ima platu, Hasan Dupovac ima platu, Barić i Osip ima platu. Sje Oni biti... svi dalje imaju platu. Imaju, samo nemaju topli obruk, eto, a plati imaju. Ima. Oh, ajmo, ajmo pisat peticiju, neka im odobri taj topli obruk. Sve vapi, <laughs> bilo to stvarno. Neka ljudi ne, ne budu oštećeni. Pa samo mi zamislite koja je to zlopotreba položaja Hasana Dupovca, jer smo kad mi je obećavao 12. maja 2016. Hoće ja da je saobraćana, ti ćeš više na plat. Ja nisam postavio imovinsko pravni zatjev na on sudu. Ne trebaju im te pare. Na kantonalnom nisam, ne trebaju mi tije pare. Po zakonu se plati kada neko nastrade, kada je smrtna posljedica. Ja nisam postavio zahtjev, o to mi je sud raspravlja. Ne treba mi, Hasan, ako tebi treba, evo ja ću i tebi dić, pa i ti dati, ne trebaju. Ali hoću istinu. On mi je ubio dijete. Nije to igračka dijete, izašlo, iskućuje, zdravo, čitavo, pogledali se, nasmijali se više ga nikad ne vidite. Ne može se igrati. Ja ne kažem, Džaba, ovo ako država ne riješi, ja ću riješiti Boga. Meni je i po Božijem dozvoljen. Ali evo, Ifet je danas rekao da je najviše ponosan, što je meni Davor rekao, ako što uzmati pravdu u svoje ruke, ja vas neću zastupati i evo, slušamo ga do sad, idemo tim putem. Da. E, ja sam danas, iz novina je i jedan citat tvuj ovaj, preslikala, koji me baš onako dotakl, Uh, gdje ovako piše, ovaj, sedam godina me drži to što sam jednom sanjao Dženana, teško mi čak i da počitam, koji mi je rekao, Jara ili Jara, je li bilo, uh, sa Jara ili Jara? Jara. Jara, što ti je Avlija prljava pometio ovo? I ja sam rekao da ću da pometem. <clears throat> Pa samo sam ga tada i sanjao. I eto, ko ja izlazim pred kuću, on izlazi iz kamiona i samo je to rekao, eto, žao mi je što to nije duže trajio taj san ili šta, ali i to je bukvalno tako. pometi meti, znači, evo, ako je, znamo to mačiti ili nešto, to je tako, evo, metemo, čistimo državu od ovih odpadnika, od mafijaša, od korumpiranih policajaca, tužlaca. Vjerovatno je ta, to ta poruka. Da. Evo Semir, Samir cela Sadiković, Pravda, Osme Medina, Arif Hođić, podruška porodice Memić iz Holandije. Ovi ovaj iz Holandije vječaje su najaktivniji. Ovaj, Elvira Salmanović iz Bihaća, Pravda za dženana. Semir Sadiković kaže, ovdje života nema, bez obzira kako glasele presude u slučaju Memić i Zagličević. E, jako je bolno e, kada ljudi koji živaju u jednoj državi e, kažu ovo je dno, ovdje više njema života. ka ljudi izgubi svo povjerenje u, u, u, u sve što se može desiti pozitivno. Ma ima života samo što sto političari zloupotrijebali. Mi smo valja narod, vrijedan narod, bolen. I oni su nas zatrovali tim nacionalizmom, mi da smo divljacima im se davno istrijebili i poubijali. Ali ja kroz svoj posao znam kako sarađujem i sa Srbima i sa Hrvatima, i još nigde nisam doživio neprijatnost, već ovi vidite da se oko izbora najviše priča o nacionalizmu. Ja kod gospodina Pribeha, kad sam davao izjavu, znači to je trajalo dva i po sati, i kada sam završio slučaj izjavu, znači bilo je tu šest snijih, Španac, Francuz, Italijan, Poljak, Holandžan, gospodin Pribe, Njemac i prevodioci. I na kraju smo me pitali imali života u Osniji, kako je stanje. Evo šta sam ja rekao, možda je ovo čak sam govorio nekim medijima da uradio tu reportažu. Lovci. Znači ja sam išao na ta lovačka druženja, Srbi, Hrvati, Muslimani, svi s puškama, na oružaj. Nikad se još nije desi incident na tim druženjima. Tu se priča o lovu i o hrani, šta je ko ponio, šta će ko pojest. Još se jedan incident. I oni su svi klimali glavo, rekli, odlično. E to je dobar primjer da ima ovdje života i da se može živjeti. Našim ovim trovačima, političarima, to ne odgovara da mi normalno živimo i zato smo dovedeni u ovo stanje. A ima posla u Bosni, ima i para u Bosni, samo što ih pokradoše, brate. Pričao sa i s ministrima, je toliko ima para, samo što ih pokradoši. Nažalost. Evo, Dumeta Pašić kaže, drži još malo jara, neka ti dragi Allah podari zdrage. Pa, u Boži je rukama što kaže dosadno, evo, služi tome i drži. Šta će sutra biti, vjerujte, da nemam o tome kad mi razmišljati. Pokušavamo nekako biti normalni, danas je Arijana Gostovala i dobro voditeljica reće, ostali ste normalni u ovi sedam godina. Ali eto, vjerujte, ova borba nas drži pa smo za to mužda i takvi. Šta će sutra biti, neću o tome ni da razmišljati. Da, upravo tako. Um... Murizevo, evo, evo za kraj, osomduže, stvarno smo se dogovarali koliko ćemo biti uvijek ja ovako sjednemo i pričamo do duša ima šta da kaže, do goda teče razgovor. Sad sam prvi put i uživo, tako da ovaj ljudi bez obzira koliko god puta će biti u javnosti i imao intervjue, uvijek voli da čuju uh, uh, taj glas tvoga srca, ti u stvari nikada ne pripremaš se, ne čitaš, sve znaš iz svoje glave, sva imena, ali ti samo prepričavaš ono što je u stvari tvojoj duši. Pa tako je od početka što kaže, je i, i sinoć je bila napisana zaošna riješ, nisam je čito opet sa iz glave rekao šta je iz srca, iz duše i zato se uspjelo ovako. Da upravo tako. Imaš evo neku porku za kraj? Nadam se da ćemo uspještvo ovo sve dovesti do kraja. lala svim koji prate, koji pomažu i na taj način, jer ovo je borba za sve. I ima života u Bosni i bit ga sigurno. Nije Bosna od juče, Bosna je hiljadu i više godina postoji. Valjda će se promijeniti ovo stanje koje su oni izgradili sebi, jer nima odgovara oni su pravili zakone, krojili zakone, evo misli su da mogu ujubiti, da se ne odgovara, evo dokazat ćemo im da ne može. Da se mora odgovarati, a pogotovo ovi koji su tu u službi, da, da sprovode zakon, oni su ga zlopotrijebili. Za svoje sitne interese, za činove. Hasan je 2012. godine Dupovac dobio činove, da on tada nije dobio čin prekorijeda koji mu je oduzeo su, znači presuđene da mu se oduzmu činovi. Mimo ovoga postupka, on je to zlo upotrijebio, znači možda se meni ovo ne bi desilo da Hassan nije bio šef na takvom odgovornom mjestu. Znači idemo do kraja sigurno, ja mislim da će uspjeti ovo dovesti do kraja, evo sve smo upotrijebili, i ja i ifet, znači ifetovo znanje je presudno, ovde bilo džaba i moja snaga i što ja hoću, ali ifet je vukao poteze. Ja mislim da se jedini čovjek koji je od Ustavnog suda tražio da mu se izvine. Jer su odbili moju apelaciju, a odgovorili su apelaciji da im tužlaštvo na dva zahtjeva njihova pismena nije dostavilo crtež lica mjesta. I bez toga nisu mogli presuniti. I meni ništa drugo nije trebalo. Sko će Ustavnog suda, kako će se oni izvinti? Izvinte se, pogriješili ste, ne treba ništa drugog. Jer da su oni odbili apelaciju da Lida Burzić nikad ne bila sudija suda. Sve tu išlo drugim tokom. Sve, sve mogu... Sve mogu i... pričati. Sedam godina ima se šta pričati. Ja znam da ovo ljude interesuje, da je ovo nevjerovatna borba. Šta smo sve doživili, kakvi savjeta sam dobri dobio. Ali šta me vazda fascinira, šta me djeca pitaju. Koliko djeca prati. I šta svoje roditelje pitaju, mala djeca. Pa kako, Muris, pa je Muris tužan kad uđu pa vidi sliku a... Dženjanovu. Pa im objasni, roditelji kaže, nije tužan, kad smo mi tu, kad je sam tužan i on voli vas da da neko ima. Nemoćete vjerovat šta djeca pitaju. El mora mi to, pa hajde da imamo vremena. Mi imamo vremena koliko god hoće zbog mene nego ja. Zbog tebe si jako umoran danas, i toliko imao intervjua i priču, a za mene sve, sve vrijeme ovog svijeta imamo. Kod, kod brata došli su ugoste od, od, od Fahire i i tu je mali neki momčić, šest godina i ajda ga malo provozam ja po livadi, i mi idemo, kaže, on meni stane. I ja stanem, kaže, aj nas uslikaj i pošaljim ovom babi da vidi s kim sam. Dijete od šest godina. Da vidi njegov babu s kim je on. Zna dijete, sluša priču, kasnije on meni kaže, upoći se, on z toga priča o tome. I, e, to je fascinantno što djeca pitaju. A djeca... Kažu, djeca i životinje su uvijek neiskreni. Njihovo srce ne zna, ne zna da laže, ne zna da, da obmanjuje. A oni su, oni su, osjećaju, eto, jednostavno osjećaju tebe, osjećaju sve što dešava i uh, uvijek imam sa tobom, uh, uvijek imam sa tobom kad pričam jedan, jedan dupli osjećaj. Što god da kažem i što da pohvalim i da ukažem sreću minus posle, uvijek se vratim na razlog zašto se sve to dešava. E, tako da čovjek uvijek ima dupli osjećaj kao i za tebe. Kao što si rekao, bez obo što se desi, mi nikada nismo pobjednici, možemo biti pobjednici, jer moj džanem više nikada neće. Sam... Pa ba sam to stio reći, to dobit ćemo mi bitko, ali ne možemo biti sretni kad je dobijemo, ali eto, makar će nekom bit bolji. Da, da. Da se više neko se, se ponavi na ovaj način, pogotovi... Pažem Dobroste e, koji slušaju, e, i se, hvala, hvala evo i tvojima ukućanima koji su strpljivi tebe. Ovaj da, da da šute dok mi pričamo, ovaj topli veliki zagrljaj tvojmu Neveri Arijani zaista u srca kao da ste mi najveća familija. Hvala vama svima eh, dragi pratioci Hajduka Diazpri koji ste evo sasvim slučajno večeras ovako kasno uveče, sada skoro 10 11 10 naveče, ovaj koji se sa Znači, evo, ovo je bila jedna eksluzivna emisija, Uživo uh, Moriz Memić, u procesu u kojem se studi uh, Zijadu Mutabu, njegove čerke Alisi Mutab Ramić, Hasanu Dupavcu, bišem šefu očeka za saobraćanje isage ministarstva unutrašnjeg poslova kantona Sarajevo, policajcu uh, Josipu Bariču i radniku tela Kristal Muameru Ožjegoviću, E, prošle sedmice su završne riječi izneli tužitelj i tužlačka Bosne i Hercegovine Čazim Hasan Sparkić i tu brako Čampara. ove sednice ili danas su stvari to su radili advokat Ife Raget, naš dragi Moris Memić i advokati od od Mutapa, tako i od, optuženih. I optuženih. Optiženi se terete za organizirani kriminal s ciljem prikrivanja dokaza na načinu na koji je Đanar Memić dobio teške telesne povrede, opasni po život 8. februara 2016. godine u Velikoj Alijenji na Eliđi, nakon čega je premijenuo 15. februara iste godine. Evo na kraju da kažemo sve onako kako jeste zvančne informacije, zašto smo tu i kako smo tu. Murize, hvala, svako dobro. Nadamo se, sviš srcem želimo da presuda bude onako kakva je i po Bogu, i po narodu, i po pravdi, i po ljudstvu u stvari potrebna da bude. Ali eto, čekamo, tu smo Izdržite, znam da hoćeš, znam da hoćete i nadamo se da ćemo evo, uskoro imati jedan intervju gdje ćemo dati upravo informaciju da su napokon iza rešetaka, oni koji su davno trebali da budu. Čekamo presudu, kakva god bude, moramo je podnijeti, pa idemo dalje. Idemo dalje. Hvala lijepa, topi pozdrav svima na Ida Ridić radio. Biha, Dijaspori, pozdrav svima i hvala vam što ste bili začalost sa nama. A evo mi ćemo sada da zaustavimo i snimanje na Facebooku.